مكلفه بسكرتاريه بإتحاد اتحاد الادباء الدولي المقر ديالو في امريكا رئيسه اياد البلاوي، فرع المغرب سكرتاريه بفرع المغرب الهدف ديال اتحاد الادباء الدولي فرع المغرب طبعا اللي كنت تكلم عليه. هو آه تتاقف آه او لو بدي تقول اننا بغينا نكونوا السفراء ديال الكلمه آه اللي كتمثل المغرب على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي. آه نحمل آه شعار السلام، نحمل التثاقف، هم العالم العربي، هموم هم آه الثقافه او اللغه العربيه لغه الضاد يعني ايصال الكلمه لاقصى حد القلوب البعيده يعني اللي ما قدرتش باش تسمع لنا حنا اننا نوصلها عن طريق التتاقف مع الامم نعم وبالنسبه للحضور ديالك اول مره يعني مدينه العرائش مدينه العرائش يعني كانت لي دعوات كثيره باش نحضر ولكن لم تتح لي الفرصه الظروف كانت تحول اليوم يعني كان الحضور ديالي يعني كنت سعيده بهذا الحضور بدعوه من الاستاذه مليكه جباري رئيسه فرع اتحاد الادباء الدولي وصدقاً كان الملتقى هذا اللقاء في المستوى أو يعني حقق بها المتوخة منه واستمعنا لأدباء يعني من أنحاء المغرب من أسفي من العرائش من الحمامة البيضاء وكان في فرصة أنني نلتقي الثاقيب وفي اللي كان عندي معها يعني صداقة وعلاقة علاقه عن طريق وسائل التواصل ولكن اليوم صافحتها يد بيد وتعانقت الكلمات بشكل يعني يملاه المحبه والود والاحترام والتقدير لجميع جهات المغرب وفخوره انني كنت بين هذه الزمره المتالقه من المثقفين. اه نعم آه سامد آه جائحة يعني في يعني في كانت آه تراجع يعني صوت المثقف آه يعني آه الخفوت ديال نعم صوت المثقف وكيف يمكن تجاوز الوضع يعني نعم يعني برز أن أن هذه الوضعية ضد الجائحة خاص يعني نعم لن نقول صوت المثقف فقط هذه الجائحة يعني وضعت حصار نوع من الحصار وقع تباعد يعني و واحد الخمول يعني ولا صعب باش الانسان يكون واحد التواصل ويكون واحد اللقاء اللي كيحطي الشحنه او الدفقة ديال الاحساس والاستمرار بالعطاء الأكثر. ولكن الحمد لله بدات تجاوز ديالها ولو ان اللقاءات كتكون كتفرض ان نكونوا قلال في هذا وكل عام ولكن الحمد لله بدا يعني ذاك الحصار كيرتفع وبدات الانشطه الثقافيه تعود من جديد وبدا ذاك الدفع الثقافي نحسه ونشعر به يعني من طرف المثقفين والجمعيات المهتمين ذاك المجتمع المدني وشكرا لهم شكرا سلام